Jeg lager mine egne lydbøker, og det er faktisk enklere enn hva du skulle trodd. Det man trenger først og fremst, det er jo en digital text. Så det første vi ska ta, vad gjør vi om vi ikke har teksten digitalt? Da må vi finne en løsning å få teksten digital på, og da er det ofte snakk om å skanne text. fra analogt til en digital text. Da er det mange måter vi kan skanne text på. Jeg har prøvd ut ganske mange. Min første måte jag prøvde å på det var med en C-pen. Den tar og skanner en og en linje. Greit til sitt bruk, men ganske kjapt gikk jeg over til å bruke en håndskanner som skanner en og en sida på en bok for eksempel. Men og så det gikligt for sagtte syn så je gikte anskaffelse av en borkanner. O denne borskanner den hade også mulligt få arkmalting såvik at der kunde ta frere sider til med på en gang. Men så slutte det med det ogå og det je gike videre til atå bruket dag det var en kopimaskin. De fleste kopimaskiner du møter i dag, de har en funktion där du kan skanne til pdf, altså filformatet pdf, slik at det blir ett bilde av siden. Och da kan du for exempel skanne ett helt kapitel i en bok som pdf, og de fleste kopimaskinene lar deg da sende en e-post til deg selv med denne pdf-filen. Men hvis dette er en pdf-fil, så er det jo et bilde. O da trenger vi å digitalisere dette bildet til redigerbar tekst. Det kaller vi for OCR, som står for Optical Character Recognition. Det er den prosessen fra bilde til redigerbar tekst. Da trenger du en programvare, og det kan for eksempel være programmet omnipage som jeg har brukt ganske lenge, som gjør denne prosessen for deg. Problemet for enkelte er at OnlyPage koster en del penger. Da finnes det heldigvis også gratis løsninger. Jeg har blitt veldig glad i appen Office Lens som gjør denne prosessen med en, en 10-11-12 sider for deg om gangen. Se for øvrig egen film jeg har laget om Office Lens. Men tilbake til dette med å lage lydbøker igjen da. Jeg tar da eh, den digitale texten som jeg da har fått produsert, eh, og legger til en programvare som lager en maskinstemme som leser dette her, og det blir da en lydbok i MP3-format. Så prosessen er, hvis vi titter fra venstre, skaff deg tilgang til en pdf, hjørn om med et program som OnlyPage, og bruk denne programvaren til å digitalisere med. Det absolutt enkleste er jo selvfølgelig hvis teksten allerede finns som digital redigerbar tekst. Og disse programvarene eh, som du kan bruke har du sannsynligvis allerede tilgang til i dag eh, på den skolen du jobber. Jeg eh, gjetter på en av disse fire programmene som står under deg kjenner mange fra før. Mye knyttet til spesialundervisning med elever med les- og skrivevansker. Vokset Speak App, CD-ord, tekstpilot eller LingDys eller LingWrite. Alle disse har en funktion, der du kan lime inn tekst og gjøre om den til en MP3-fil. Nå skal jeg vise rent praktisk hvordan man gjør det i programvarens eh, Voxit speak -app. Da er jeg i Word. Her har jeg en tekst. detta er bare en side, men det kunne vært 100 sider. Da må man få merke av den teksten. Det gjør man på litt forskjellige måter. Man drar over teksten er jo selvfølgelig en løsning. Og nå begynner allerede talsyntesen min å lese. Jeg stopper den et litt øyeblikk. Og så en annen måte å gjøre det på er å ta Ctrl A som merker all tekst med hurtigtasten Ctrl A. Hvis du ønsker fra ett sted til et annet sted, så kan du merke det første ordet der du vill ha med deg, og så går du till det siste sted där du vill ha med deg, og så holder du Shift-knaspen inne, og så klikker du der, og da merkes det mellom de to punktene. I de fleste sammenhenger så är det Ctrl A som er løsningen for å merke all tekst. Og så ta Ctrl C for att kopiere den te te teksten. Veldkommen til Norges mest populære MOOC i forhold til studenter som gjennomfører Og da stopper jeg den talesyntese her, for Voxit Speak App er en talesyntese, men det er akkurat den funksjonen vi ska titte på nå. Det vi ska titte på er da muligheten til å gjøre om dette her til en digital syntetisk stemme. Et tips fra mig, det er gå gjennom dokumentet ditt og slett alle internettlenker. Det nembli väldigttjele hør på at det blir lesst av håtete på konlerrslarrs og så vedre. Det blir väldigt lite dynamisk i teksten, så jø hjärrne en liten redigering av texten før du lare dette som en lydfil. O det er enkelt. I det bra man här så har jag lim din texten O så går jag och trycker på lydfil. Så trycker jag på lydfi O så går jag in og så kalde jag den lydfil an i dette eksempelet kaller den for MOOC, og så la jeg punktum MP3 stå der. Og så trycker jag på lage. Da går det litt tid. Jo lengre teksten din er, jo längre tid tar denne prosessen. Men i og med at dette var en side, er den ferdig allerede hos meg. Så spør den en gang til om jag skal lage det dette her. Og det er litt lurig, så där hopper jag faktiskt bara over och trycker lukk. For hvis jeg nå går ut i filbehandleren min, åpner en filbehandlervindu og går til mappa musik så ser vi der at jeg nå har lydfilen MOOC. Hvis jeg dobbeltklikker på den. Velkommen til Norges mest populære MOOC i forhold til studenter som gjennomfører. Der ser vi at denne blir lest opp, denne A4-siden, den ble på 1 minutt og 27 sekunder. Og denne fila pleier jeg ofte å legge over via iTunes til mobiltelefonen min eller så går jeg og lägger den i OneDrive eller Google Drive, og så kan jeg da for eksempel hente opp denne lydfila fra hvem som helst device, for eksempel mobiltelefonen min. Håper detta var en kjapp og grei innføring i dette her med å kunne lage din egen lydbok.